Endurskoðin stjórnarskarhárunar var mjög fallegt felli sem hefur vakið að um allan heim. Það að þingmenn áttu sig á því að þeir eru að sjálfir svo mikill að hagsmuna gæta þegar það kemur að stjórnkerfinu, fyrirkomulegi kostninga, uppbyggingu valdakerfið sinns í landinu að það er ekki við hæfi að þeir setji grunnureglunar. Þetta var einstakt. Og að kalla til fulltrúa almennings sem eru kostnir bara til þess eins að setja þessar grunnreglur. Eiga ekki hagsmun gæta, munu ekki setja áfram eða vera endurkjörnir. Heldur, sinna þessu eina hlutverki og fara svo. Þetta hefur vakið heimsatikli. En getum við látið þetta ferli, leiða, til langvarandi breytinga, til nýrrar stjórnarskrálf. Ég tók sjálf þátt í aðdraganda þessa ferils og ég get borið vittnum það af hver miklum og einlægni þessi vinnavarunnin. Hver kona og hver karl sem koma þessu verki lagði sig allan fram um að ná sem bestri sátt Þjóðinni og landinu til heitla til framtíðar. Þess vegna, eigum við að virða þá vinnu og taki gildi nýju stjórnarskrána okkar.